پھٹی بدل جائے گی یہ کسی سے وفا نہیں کرتی حضرت یہ مال و دولت ہے یہ عذاب الہی ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے خرچ کیا جائے تو یہ رضاء الہی ہے وگرنہ یہ سب سے بڑا عذاب ہے